Sorina Matei, dezvluiri bomb despre culisele luptei anticorupție din România Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvluirnea subliniere pe sublinierei documente bomb, în contextul scandalului internațional în care este implicat firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o anchetă în care dezvăluie culisele luptei anticorupție pe care ar fi dus-o mai multe companii în România. În plin scandal internațional sublinierei după ce au fost expuși subliniere sublinierei la Bucure-Subliniere-Ti, Slash Cambridge Analytica sublinierei, consultantul american fac un pas înapoi, sublinierei operează corecții pe contractul ce a luat ca cint lupta anticorupție de la bucure subliniere -ti. Obiectivul nostru a fost să găsim mecanisme mai puternice de combatere a corupției. În România subliniere i cele mai bune practici din SWAP. Contractul inițial spunea însă ceva. În plus, pentru 2018, cele două companii sublinieră i o nouă colaborare, nu mai prezint datele contractului. Dar firma americană de lobby susține ce în colaborare agenda mas subliniere de Psiops, se cele social, a devenit una politică, scrie Sorina Matei pe blogul personal. Jurnalistul remarc faptul ce de subliniere nu este val ca la acest tip de contracte să existe amendamente sau clarificări. Cele două companii care luaser ca 5 lupta anticorupție din România au modificat unele declarații din contractul inițial. Datele inițiale ale contractului semnat pe 17 martie 2017, între secele social, înregistrat pe România, sub -i, firma de consultant, sub -i de lobby americană, în grea e înda asociate Sartam, ce firma londoneză de Psiops a angajat compania de consultant din Washington, de ce se efectueze consultant în privința afacerilor publice strategice. Ce sublinierei servicii de consiliere? Se educe membrii Congresului SUA, sublinierei membrii administrației SUA în problemele legale de corupția din România? se furnizeze cercetări, sublinierei notificări despre eforturile depuse în cadrul LUSI, United States Government, care afectează eforturile anticorupție din România, se identifice, sublinierei se organizeze angajamente de a vorbi la nivel local, sublinierei național în numele SCL social despre starea corupției, sublinierei eforturile de a fi contracarat în România, Sublinieră-i se mencin, fortifice slash întrească aliancele cu alte grupuri de interese ale ceror scopuri sunt similari cu cele ale cele sociale. Sublinieră-i se lucreze în vederea susținerii echilibrate sublinieră-i neutre a eforturilor anticorupție din România. Mai scrie ea. Sorina Matei semnalează în sublinierei unele nereguli grave. Contractul ce a luat inițial ca cint lupta anticorupție din România a fost semnat pe 17 martie 2017. Sublinierei a fost oprit după aproape 3 luni. Pe 1 iunie 2017. Pentru toate aceste servicii pe România, firma secele Social a plătit Andrei Lien and suma de 59.960 dolari. 50.226 euro, iar în exclusivitate divizia de securitate asoasă și unitatea de înregistrare FARA a comunicat faptul ce principalul client înregistrat a fost din România, respectiv se cele sociale România. În cadrul contractului Andrea Endas s a făcut o contribuție de 100 de dolari pentru Scalise Leadership Funda Congresmanului Republican, Steve Scalise, după ce acesta a fost sub linie recat. în raportul bianual pe care Divizia de Securitate Națională a SUA Unitatea de Înregistrare Fara prin Procurorul General l-a prezentat deja Congresului SUA Sublinierei care cuprinde sublinierei contractul se cele social. Andreea asociates and privind lupta anticorupție din România, ce a Andreea nu mai declară sumele încasate din activitatea de lobby făcut pe această temă pentru secele, mai arată Sorina Matei.